Відповідаючи на ваше запитання, в чому різниця між цією і цією картинкою, я сфокусуюся на плюсах першої, замість того, щоб обговорювати мінуси другої. Згодні? Почнемо розбір з боку композиції. Подивіться, яка цікава динамічна рівновага. З одного боку, форми динамічно рухаються в нижній правий кут, але їх урівноважують діагональні ритми, які рухаються по в діагоналі з правого верхнього до лівого нижнього кута, якби зупиняючи їх трошечки. Колір. Живий, мерехтливий і об'ємний за рахунок свого різноманіття Подивіться, скільки відтінків ви побачите на умовні 5-7 квадратних сантиметрів зображення Ця картинка дуже маленька З боку форми бачимо, що вона складна Вона не виконана в техніці калаш перший клас та, Коли всі роблять декілька трикутничків І таким чином виходить ялинка Трикутнички дивляться або вгору, або вниз Ні, форма є, кожної ялинки є природньою складною і красивою, тобто це окремі ритми, це ритми цих гілочок. І головне в цій історії, що всі От буквально всі зображення формуються на основі композиції форми і кольору, незалежно від складності цих зображень. Це може бути і суперскладний художній твір, який художник малював 20-30 років або все життя, і комікс, і татуювання, і мурал, і реклама Макдональдсу. Всі якби, на базі одного і того можуть бути і сформовані, і розібрані. Так само, як Слова можуть сформувати складний роман на 10 томів і слоган до реклами найку. Саме ці базові знання я на своїй групі даю, тож запрошую вас на навчання.